Boas estresadas, somos a tía e Alberto e volvemos un día máis que a lección non se estresen Música Neste vídeo imos falar sobre un tema que surgiu a partir da lectura dun libro Bueno, digamos que un día estaba lendo sobre as barbaridades que lle facían as mulleres para preservar a súa virxindade e dixen Bueno, pois vamos a comprobar todas estas Para comenzar temos que distinguir entre realidade e ficción. Por que vos digo isto? Porque a miudo se oue falar dos cintos de castidade e besados na de media para preservar a virxindade das mulleres mentres non estábamos maridos. Fake! Hoxendía, sabes é un mito. Falas en metodeles, en textos, pero dunha forma metafórica, é dicir, do que están falando é de preservar a virxindade da muller. Pois menudo timo logos os cintos de castida dos museos que xidin que son da Idade Media son falsos. Pois a investigación histórica concluiu que si sí, que os que vemos expostos nos museos son réplicas moi posteriores á Idade Media, é dicir, están feitos ao modo de chiste de mal gusto da época. A ver, oxeamos un pouco a cabeza. Xunha molle se quedase cun cinto de ferro na vulva mentre o marido xía a guerra ca chave Non credes que non tardaría moito en morrer dunha infección? Igual habría que recordar que os métodos de hixene do momento non son como os de agora, nin os tempos. Si, o que quero decir é que non se duchaban todos os días. Infeccións de oriña, entre outras, non había antibióticos, non se cura, polo que... haberse de viñades. Finalmente, morres. Imaginades vos son unha muller esperando o seu marido que vai á xerra santa... En plan, le hago las na peli Reino de los Cielos, quero decir, Orlando Bloom. Como vedes vos que acabaría eso? Así como o cinturón de castidad era un fake, o de a un muller infiel, non. Como se pode ver na serie, no libro La Catedral del Mar, Ané de Llanet, foi emparedada. ou poucos casos, pero sí que se veron. En que En que consistía? Pois, pues bueno, a unha muller que se lle consideraba infiel era metida nun habitáculo de catro paredes con a súa fiestra. Non había porta, así que non podía sair. Pero que amables eran, porque nos deixaban respirar e recibir comida. Que non parede suficiente. Pois na España dos Áustrias, se unha muller infiel era pillada co seu amante, o marido podía matala tanto a ela como ao amante, e non era considerado un delito. E preguntaréis de vos que pasaba co son más adúlteros. Pois, en realidade, eu creo que xa moi máxino. No título cuarto do Foro Júdgo en 1241 tratabase especificamente o delito de adulterio, que era a imputable as mulleres infiéis e os amantes destas. Por lo tanto, non se imputaban aos maridos. Eso quere dicir que as mulleres eran e son consideradas posesións. Se si avanzamos no tempo e fazemos parada durante a dictadura franquista, a muller dependía sempre dun homen, pai, irmán, bla, bla, bla, ata chegar a marido. O adulterio por parte das mulleres foi un crime moi perseguido durante os 40 anos que durou a dictadura. E, de feito, foi un delito ata o 26 de maio de 1978, en plena transición e durante o goberno de Suárez. O artigo do Código Penal vixente durante a dictadura franquista referido ao adulterio decía O adulterio será castigado cunha pena de prisión menor. A muller casada que xace cun home distinto do seu marido comete adulterio e a que xace con ela. Non se imporá ninguna pena polo delito de adulterio salvo en virtude do marido agraviado. Como vedes, ao longo da historia existiron unha gran cantidad de exemplos de como se intentou coartar a sexualidade das mulleres. Esperamos que vos gustase o vídeo. Se vos gustou, dadle a like e suscribete a vos.